У школі учні і вчителі дотримуються маскового режиму – дистанції в коридорах та в їдальні. На уроках маски дозволяють знімати. Вчитель може одягнути і щиток, і маску. У ну, мене багато учителів у ліцеї перехворіло на ковід і ще не закінчився цей термін – три місяці. Тому вони проводять уроки сьогодні ну, хто в масці, хто без маски. Заклад забезпечений дезінфікуючими засобами, антисептиками, запасними масками. Після кожної пари технічний персонал робить вологе прибирання класів і провітрюють приміщення. Усі засоби для дезінфекції, дезінфектори і маски на початку навчального року – це все забезпечувало управління освіти. Ми свої кошти на це не витрачали. В закладі є контейнери, в які можна викинути використані маски і рукавички. В кінці робочого дня їх утилізують. Використані ці рукавички, використані маски. Технічний персонал вони обробляють спеціальним засобом, закривають цей пакет, зав'язують і викидають до вже мусорного баку. Учень 11-го класу Андрій Богатирьов каже, що дистанційне навчання мало свої плюси, але повернутися на уроки в класи краще. Дома можна було вставати трошки пізніше, а сьогодні ще й ми так вийшли і дуже складний день, три складні пари і а четверта ще й фізкультура, а ми ще й дежурний клас і дуже все складно сьогодні. Але все одно краще бачитися з однокласниками. Однокласниця Андрія Катерина Раковцій говорить, що навчання в онлайн-режимі їй було зручнішим. «У мене багато репетиторів, тренування, ще щось. І коли все бігом-бігом, то звісно краще вчитися вдома». Вчителі закладу більше підтримують навчання очне. «Тому що ми бачимо дітей, ми можемо коригувати їхні знання, ми розуміємо більше, чи навчальний матеріал засвоюється на якому рівні він засвоюється краще, ніж якщо це в онлайн-форматі. Але сучасний світ вимагає від нас трансформуватися так, щоб ми могли використовувати обидва формати, і це нормально. В Миколаївському юридичному ліцеї навчається 230 учнів, з них 30% перехворіли коронавірусом. Із 22 вчителів ковідом перехворіли сім. В Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації говорять, що всі школи, а це 477 закладів, від сьогодні працюють в очному режимі. «Всі заклади освіти Миколаївської області не проводять навчання в традиційній формі. В Ладів ця форма змішана. От зокрема у місті Миколаєві два заклади працюють за змішаною формою навчання: це академічна дитяча спортість і загальноосвітня школа No3. Всі інші навчаються. Всі вийшли з першого по одинадцятий клас. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.